السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم في يوميات كريم النمر اهلا بكم كل سنة طيبين وكل عام أنتم بخير سنة 23 سنة جديدة النهاردة هنعمل فيديو على السنة الجديدة على فيديوهات كثيرة ان شاء الله اه نعمل نزهه فيلم النزهه الجزء الثاني ان شاء الله في العيد في العيد الفطر النهارده عايزين نفرح ايه في السنه الجديده وهنعرفكم النهارده على حاجات كتيرة الوقت في الحلقه القادمه كنز الحياه الموسم الثاني على شاهد ده للبيت ده شفت الفيديوهات دي الفيديوهات دي اعمل لنا ذكريات وال... عشان القناه ليها مفتوحه ليها سنه سنه بس عشان السنه دي النهارده احتفال في راس السنه الجديده 23 النهارده يا جماعه ان شاء الله قريبا هينزل فيلم ببجي موبايل لو انتوا سمعتوا على الاعلان الرابط تحت في الوصف وجماعة برضه في حاجة هتنزل جديدة إن شاء الله سلاسل سلاسل أفلام كريم النمر ده هينزل إن شاء الله بس ايه على آخر شهر واحد يعني في آخر شهر واحد هينزل الفيديو لكم إعلان زي ايه ؟ إعلان كنز الحياة بالظبط وإن شاء الله يا جماعة استنونا فديوهات كثيرة جدا وإن شاء الله هنعمل افلام ومسلسلات ومسلسل الميجو هينزل ان شاء الله في رمضان ان شاء الله والاعلان في تحت الوصف كل حاجه في تحت الوصف رابط وكل سنه وانتم طيبين عيد راس السنه الجديده كل سنه وانتم طيبين النهارده بقى هوريكم انا هروح فين النهارده عشان ايه احتفال في راس السنه الجديده رأس السنة الجديدة ويلا بينا في الاحتفال دلوقتي